І діти, і дорослі рятуються від спеки біля фонтанів на Соборній площі. Сергій двічі на тиждень приводить сюди своїх дітей. Говорить, влітку – це одне з улюблених місць відпочинку. «Тінь, водичка. Прийшли з дітьми до фонтану. Їм тут подобається. Важко їх звідси забрати. Стараємось два-три рази на тиждень приходити на Соборну. А так то, звісно, вдома під кондиціонером краще». Пенсіонерка Галина Теренюк в спеку намагається не виходити з дому. ...сьогодні зробила виглючення заради онучки. «В обід я не виходжу тільки зранку або ввечері, а це сьогодні... ...з онучкою ходили на день народження. Ідемо назад додому, вирішили пройти... ...повз фонтанів, щоб трішки освіжитись. Взагалі я важко переношу спеку. Оце бачите, намочила кепку і пішла далі. Поки дійду додому, воно вже і висохне». Лікар-терапевт радить миколаївцям дотримуватись низки правил поводження... ...під час спеки. Людина має постійно пити рідину. Часто питають, скільки треба пити рідини. Для, кожного, для кожної людини цей рівень він індивідуальний, але критерієм має бути – це сечовипускання. От скільки разів треба ходити на день? Десь ну, приблизно 5-7 разів. Це приблизно там, 3 5 годин кожні 3-5 годин. І сеша має бути світло жовтого кольору. Якщо вона темніше, це для нас дзвіночок, що треба пити більше рідини. І бажано, щоб вода була мінералізована, це ну, будь-яка газована мінеральна вода. Або існують такі засоби для пероральної регідратації, вони в аптеці продаються, і можна там додати собі у пляшечку з водою. Лікар не рекомендує виходити на вулицю у пік спеки без нагальної потреби. Особливо це стосується людей, які скаржаться на тиск. Радить охолоджувати себе, приймати холодні контрастні душі, вживати прохолодні напої, робити компреси на лоб, шию тощо. Люди з тиском по-різному переносяться, комусь погано, комусь трошки краще інколи стає, все одно бажано знаходитись вдома. В будь-якому разі тиск або е, здорова людина з 10 по 4 годину найкраще бути вдома, тому що е, ми маємо знати, що є таке поняття як ультрафіолетовий індекс, е, як у кого є смартфони, там будь-яка програма, яка е, показує там, температуру, там є ультрафіолетовий індекс. З 1 до 2 це, ну, якби нормально ми можемо знаходитись на сонці. Там з 3 до 8 це вже таке більш-менш небезпечно, має бути одяг. Більше 8 ми все, краще не виходити на вулицю. За словами провідного синоптика Миколаївського гідрометеорологічного центру Романа Мурмили, миколаївщину очікують два спекотні дні, це 20 та 21 липня. У сьогодні ультрафіолетовий індекс коливатиметься у межах 6-7 балів, що відповідає високому рівню. Далі температура знизиться. 21-22 по всій території області короткочасні дощі з грозами. А також є ймовірність школистого посилення вітру, а також місцями значні дощі. З 23 го числа опади припиняться. Температура становитиме вночі 15-20, а вдень 24-29. До 29 липня температура буде 24 градуси, після – поступово підвищуватиметься. Ніна Була, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.